حضرت سے جدا ہو گیا آباس بھائی حضرت سے جدا ہو گیا عباس آباس بھائی پردیس میں لوٹی گئی حیدر کی کمائی حضرت سے جدا ہو گیا بس زبی شہر نے یہ کہا شہ سک آئے گرم سے بابا کی طرح تم بھی جدا ہو گئے تم سے ارے دو بار یتیمی میری بہنوں پہ گیا حسین سلام حسین سلام میرے ساتھ محمد رضا ناصری مدعا ہے یہ بیٹھے ہیں پر میں آئے یہ دوست ہے بارہ میں آئی بالکل شامل شامل ذکر ہو جائیں حسین حسین سلام اے ظاہرِ حسین السلام جو ظاہرِ حسین ہو چکا جو ظاہرِ حسین ہونا ہے عالم نے تجھے قبر سے اس طرغہ نکالا سینے پہ لگا جس گھڑی بیٹا تیرے نظام لاش کو تیرے دیکھ کے بولا سر اکبر اے اے اے اے علی گرے کہا شبیر نے غازی وہ دیکھو جان بے کوفا میرا مسلم کے لاگے کھل زینا تر زخمی بابا گھر لوٹ کے آیا بے. آ دیکھ لے لینا تیر زخمی بابا گھر لوٹ کے کی آیا کیا کاندوں پہ اٹھائے بیٹے لگتا ہے آ دیکھ لینا در زخم بابا لوٹ کے ہے جراغن گزرے کے باغت جب غال غسن نے پوچھا جر راغ سے گجرے کے باغ جب غال غسن نے پوچھا وہ رو کہ پکارا مشکل ہوا جینا یہ زخم ہی ایسا ہے اور دیکھ لینا تیرا بابا لوٹ کیا آیا شبر کجگر شبیر کسر آباس جری کے بازو شبر کجگر شبیر کسر آباس جری کے بازو کٹتے دیکھو گی اے بابا کی پیاری الگ نہ ہوگا کوئی کسی سے نماز روزے بھی ایک ہوں گے امام آئیں گے لوٹ کر جب ہر ایک مہذن بغور سن لے اذان ہوگی غدیر والی اذان ہوگی, ہوگی غدیر والی یہ کم سے نہیں چلے گا نہیں چلے گا وہ آ رہا ہے جس کے آگے ¿Ah? کسی کا کہنا نہیں چلے گا اللہ محمد مال محمد سامر مقدسہ سے آپ تمام ممرن کے لیے دعا گو اور آپ سب کو یعنی مدت روکے بازار میں دیتی تھی صدا بن پہ علی ادرکلی ادرک لی ادرک لی نو کے لیے داش دیتا زغرا لوگ زینب کی طرف دیکھ رہے ہیں بابا زیر خنجر نظر آتی ہے تمہاری بیٹی یعنی اور دل کے لی یاد ادرکی کے قاتلوں سے ایک بات پوچھتا ہے ارے کوئی مجھے بتا دے لاشا کہاں پڑا ہے اکبر میرا کہاں ہے